Claus Iohannis Obag, nesubliniere din Viorica Dencil, acuze grave la adresa premierului, a plecat ferese sufle o vorb video. Presubliniere dintele Claus Iohannis continuu rezboiul de la distanc cu guvernul sublinierei cu Liviu Dragnea. Eful statului a făcut o praf pur sublinierei sim. Pe Viori care a plecat în Israel ferese aibă o discuție prealabil la Palatul Cotroceni. Mai mult, Yohannis a anuncat ce îi va cerele muriri premierului. Fici sigur ce o să o întreb de ce a plecat? Paranteză închisă în Israel ferese suflă o vorbă, ferese mi-anunce nimic. Chiar dacă PSD-ului nu îi convine, eu sunt presupunere din tele-republicii. Când primim vreun memorandum, o să vă anunc me, a spus Iohannis. Mai mult, Iohannis anunce că nu a primit nicio propunere din partea guvernului în privința noului ambasador din Israel. Nu am văzut nicio propunere a guvernului. O să întreb la colegi dacă e vreo propunere de ambasador al Israelului, a mai spus Iohannis.